Зокрема, 11 червня працювала спеціальна комісія зарятувальників, представників органів місцевої влади, установ Санепідемслужби та Державного комітету земельних ресурсів. Виявили відсутність систем протипожежного захисту та недоліки в обстеженні водної акваторії. Про це сьогодні повідомили пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. «По висновкам перевірок є Об'єкти, які знаходяться у найгіршому стані стані, стані пожежної та техноємної безпеки, та на ці об'єкти будуть застосовуватися заходи в повного або частичного зупинення експлуатації об'єктів за допомогою звернення до адміністративного суду. Стаття 175 УАПА на посадову особу від 3.400 до 500 тисяч гривень, за невиконання припису від 1700 до 3400, за неподання декларації з питань спожежної безпеки від 2550 до 3400 гривень. В пройшому році у нас була постанова суду про припинення були зроблені зауваження. на такими ми працювали і повністю виконали. Зробили вони захисну, защиту провели сигналізацію, в номерах провели вогнетушітелі, інструктажі всі провели, робочого ну, робочому персоналу. Загалом з 14 травня здійснили 70 перевірок баз відпочинку, з них по 12 у Кирилівці та Приморську та 23 у